العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله رب الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد احبتي في الله السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا ان شاء الله رب العالمين كما نساله عز وجل ان يجعل برحمته جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والا يجعل بيننا رب العباد برحمته ومنه وجوده وكرمه بيننا شقيا ولا محروما كما نساله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يهدي ابناءنا وبناتنا لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ويعملون به إن شاء الله رب العالمين هو ولي ذلك والقادر عليه ونثني بالصلاة والسلام على الحبيب المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا ثم أما بعد. اليوم إن شاء الله رب العالمين نعيش مع بعض من أسرار البسملة هذه الحروف التسعة عشر التي فيها ما فيها من الخير الإنسان يجد الناس أو العالم في هذا الكون على بر السلامة صنفان صنفٌ رب العباد أكرمه فهداه إلى ساحل السلامة يأخذ منهج حياته مما قاله الله في كتابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وصنف آخر محروم حرم لذة العبادة ربما زميل لك يسمع أنك تذهب كل يوم في صلاة المغرب لحضور درس وتظل ماكثا إلى صلاة العشاء هو لأنه لم يدرك حلاوة هذا الأمر ولم يتذوقه يظن إما أنك عندك فراغ ما عندك مسؤوليات وبعدين يقول لك يا أخي القرآن في كل شيء والحلال بين والحرام بين لكنه لو تذوق حلاوه مجلس العلم لان مجلس العلم في ذاته وبالذات في المسجد يختلف عن اي مجلس اخر مجلس ليس فيه معصيه لله اي مجلس اخر كلمه تذهب هنا كلمه تجي من هنا كلمه تذهب هناك خوض في عرض هنا كلمة بذيئة من هنا لكن أنت في بيت الله عز وجل ألا إن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى بيت مولاه فإن رب العباد سبحانه يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبه وبعدين مجلس العلم هو المكان الذي يشحن فيه القلب بما يجب ان يشحن لان غذاء الجسد النبات والحيوان الماء ماكولات فان منعت هذه الماده على الجسد هزل وسقم القلب غذاؤه ذكر الله واعلاها مجالس العلم فلما تجلس في مجلس العلم كما قال الحسن البصري لك في مجلس العلم وفي المسجد فوائده سبعة سبع فوائد مش فايدة واحدة اول شيء اخا مستفادا في الله اخا مستفادا في الله اخوة ال... يعني قال البصري نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف لان الشيء الوحيد الذي تؤاخي فيه اخاك المسلم ليس عن تجارة ولا مادة ولا نسب ولا مصاهرة ولا مصلحة هو بيت الله تجمعكما الصلاة يجمعكما درس العلم يجمعكما الشيخ المعدل بس لا تجتمع الا على هذا فانت تجتمع فتستفيد اخا مستفادا في الله والاخوان في الله كاليدين تغسل احداهما الاخرى عارف اخوك ان لم يعطيك شيء يواسيك ان لم يواسيك يدعو لك إلا ما يدعو لك يتبسم في وجهك، إلا ما يتبسم يلقى عليك السلام كلها حسنات ولا بد من ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع صح ولا؟ لا يعني إما يواسيك ويقول لك يا شيخ اصبر وحتك الولد ربنا يهديه إن شاء الله الزوجة ربنا يهديه كلمة طيبة وبعدين أو يسليك يقول يا الله يا راجل يا مؤمن لن تجيد مسجد على رجليك ده فيه ناس الآن في المستشفيات لا تستطيع الحركة لمدة شهرين فاحمد الله كان علماؤنا الكبار إذا ضاقت عليهم الدنيا يذهبوا إلى ثلاث أماكن يروح على المستشفيات الأول اللي مكسور واللي والظروف الظروف الدولة عامل حادثة واللي عامل عملية واللي مبقور بطنه واللي عنده مرض حارب الأطباء فيه يقول يا الله ده أنا في نعمة ثم إذا ضاقت أكثر يذهبون إلى المقابر والناس ماتت هي. انا لسه حي، لسه اعبد ربنا، لسه اتوب، ما زال هناك فرصة، اقرأ القرآن، أحضر مجلس العلم، أقضي بين الاثنين، أصلح بين المتخصصين، يرجع. ثم إذا ضاقت يذهب قريباً من السجون ويمر حوالين السجن كده. بس لا داعي للدخول الله يرضى عليك. هو حوالين السجن كده إيه يقول يا الله الناس في زنازين وسبحان الله، حتى أن الحسن البصري ماشي في البصرة مرة له الناس بتوع السلطان قاعدين يبنوا غرف ضيقه ضيقه قال يا سطار ايه الضيق هو احنا في 2010 ولا ايه سبحان الله هذا الحسن البصري في ايه سنه 90 هجريه ها قال ما هذه الغرف لا اسكت يا بصر انت مالك لزنازين زنازين ايه زنازين سجن غرف للسجناء تتوسعوها انت مالك يا وفي حد بيوسع الزنزانه فضحك البصري وقال وسعوها عسى ان تدخلوها يوما من عارف من عارف يعني وانت اليوم لك وبكره يكون ايه يكون عليك سبحان الله وسعوها عسى ان تدخلوها يوما يا الله وال... في ازمه البرامكه لما نكل هارون الرشيد بهم وكانوا اقرب الناس اليه وكان الناس تخطب ودهم كانت كلمتهم مسموعه عندهم المليارات لا أحد سبحانه أقرب من أمير المؤمنين منهم فلما نكل بهم أمير المؤمنين استيقظ ابن جعفر البرمكي أبوه كان ولده في دير بغداد البرد شتاء شتاء شديد بالليل فالولد الماء مثلج يكاد إيه يكاد يصل إلى درجة تجمد فابنه من بره بأبيه، أبوه ده ابن عز لم يتعود البهدلة فيمسك الإناء أو اللي فيه الماء ويضع على المسرجة المفاتيل دي حتى يدفأ الماء يستيقظ أبوه في صلاة الفجر فيتوضأ بماء دافئ ففي مرة جعفر استيقظ فوجد ولده باكيًا قال له ما لك يا ولدي؟ في إيه؟ قال يا أبتي ما هذا الذي نحن فيه؟ احنا كنا في عز وجعفر البرمكي بكلمه عجيبه يا بني عسى ان تكون دعوه مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ظلمنا واحد دعا علينا بالليل انت تنام وعين الله لم تنم لانصرنك ولو بعد حين. سبحان الله. فالعبد لا لا, يخا... لا لا يامن أغيار الزمن. فلك في المسجد أخا مستفادا في الله. وكان أبو بكر عمر إذا لقي ابو بكر في صلاة الصبح يلتزمه يحتضنه يعني يحضنه كده ضمه يقول يا طولها من ليلة يا أبا بكر. أستاذ في علم الاجتماع. رصد واحد سكن في قرية. وبعدين الأولاد كبروا. فالرجل أخذ أولاده وراح على المدينة. الأولاد دخلوا الجامعة. فلما دخلوا الجامعة راح اشترى بيت قريب من المسجد. وبعدين يروح في الصلاة يسلم على المصلين. أخوكم فلان، جاركم الجديد، أخوكم فلان. ف راقب أستاذ علم الاجتماع هذا الرجل اللي يعمل إيه؟ يجي في صلاة الفجر صلاة العصر صلاة العصر يوم السبت ويقف على باب المسجد كل اللي خارج من المسجد يحتضنه ويقبله كل يوم عصر السبت بالذات لا الناس بدأت تخاف منه ما فيه فرصد العملية وجد إيه؟ الرجل يجي يوم اللي عنده خميس وجمعة اجازة يأخذ الاولاد بعد دوام العصر الاربعاء ويروح على القرية مئة وخمسين كيلو جنوب الرياض خلاص يقعد بقية الاربع الخميس والجمعة يتحرك الجمعة بالليل وبعدين يصلي الفجر في الطريق ويطلع على العمل يصلي الظهر في الايه في عمله فأول مرة يلقى إخوانه من يوم الأربعاء عصر الإيه؟ عصر السبت، فظن أهل المدينة كأهل القرية عندهم ود، أهل المدينة مش فاضي يسأل اسمك إيه؟ سبحان الله أهل القرية فيهم ود وتقارب وتعاطف فالناس تعجبوا، أنت تعمل ليه كده؟ قال أنتم من يوم الأربعاء ما شفتكم، ده أنتم افتقدتكم. فرجل وجد برود من أهل المدينة. قال لا إله إلا الله. قال أنا أرجع القرية أحسن. من اللي على اعترض؟ أولاده مالو كيف يعني نرجع القريه ثاني فالإنسان في المسجد يشعر بهذا الود هذا الود الذي افتقد وأنا أرى أن دائما في المسجد لما تنتهي الصلاة يجيه واحد جديد سلم عليه السلام عليك أخوك فران وبيعمل في المكان الفلاني ويقول لك أخوك هكذا المسجد مش احنا بعد ما ننتهي الصلاة كل واحد راح في حارة أبو عليك هذا المسجد جمعنا آخر مستفادا في الله هذه الفائدة الأولى أو علما مستظرفا العلم نتعلمه في بيت الله أو رحمة مستنزلة الرحمة لا تنزل إلا على أهل الله ما جعلنا من من نزلت عليهم رحمتك يا رب العالمين أو رحمة مستنزلة أو كلمة تدلك على هدى أو تمنعك من ردى أو أن تترك الذنوب خشية أو حياء هذه فوائد سبعة تستفيد إذا أتيت إلى بيت الله ثم هناك فائدة أخرى انت وانت جاي طبعا احنا جايين في سيارات السيارات هذه لا تظن أن, تح... أن لا تحسب بالخطوات لا تخاف ليه؟ لأن الم... ما يذهب المسلم إلى المسجد كلما حط خطوة ها؟ كتبت له حسنة وحطت عنه سيئة ورفع عند الله درجة سواء بالسيارة بالطيارة بالسفينة بال... ب... ب... ب... بمركب الفضاء بأي شيء المهم أنت آتم إلى بيت الله عز وجل. ولو رأيت وأنت آتي إلى درس العلم لرأيت أجنحة الملائكة وهي تفرش لك أجنحتها رضا بما تصنع. وإذا وصلت إلى المسجد قبل الصلاة الملائكة تسجل دخولك وتكتبك كأنك في صلاة إلى أن تقام الصلاة. العداد إيه؟ فكلها خير. فأنت لما تستشعر هذه المعاني المحروم منها لا يستشعرها. يقول لك يا اخي والله ما عندي وقت، خلاص الوقت جندي من جنود الله. إذا أطعت الله طوع الله لك الوقت وإذا عصيت الله جعل الوقت سيفاً عليك لا سيفاً معك. الوقت جندي ربنا يسخره يبارك لك في يوم تجد أنجزت عشرين مسألة وفي شهر ما أنجزت ولا مسألة واحدة. والااااه يبقى انا في عصيان لله لان البركه في الاعمار البركه في الاقوات البركه في الارزاق البركه في الاولاد البركه في الاوقات البركه في النوم تنام ساعتين بفضل الله وفي احيان تنام عشر ساعات وكانك لمده قادم عندك صداع سبحان الله العظيم وكان الصحابه والصالحون يقولون انا احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي يعني انا لما نام أقول يا ربي الملائكة سجلوا نومي هذا في ميزان الحسنات، ليه يا عم؟ قال ما أنا لو صاحي هعمل إيه؟ ها؟ هقرأ القرآن، هصلي، هعمل خير. طب واحد تاني لو صاحي يفتح التلفزيون يبقى نوم الإيه؟ نوم عبادة، صح ولا لا؟ ها؟ نوم مش بلاش نوم عبادة، ليه عبادة؟ لأنه نوم أفضل، سبحان الله، ليه؟ لأنه طالما هيبقى مستيقظ هيعمل شر نحن لا ن... لا ن... لا, ن... لا نريده، خلاص؟ طيب تكلمنا بالامس عن الاستعاده وما فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا في نهايه الدرس ان المستعيذ بالله سبحانه وتعالى يعطى من الله خنعتان او وسامان او نوعين من الجوائز الالهيه هي ان يبعدك عن الشيطان فتصير عبادتك خالصه لله لماذا لان الشيطان كما قلنا في البارحة يأتي لك داخل العبادة. والذين صنعوا لنا حتى السجاد الذي نصلي عليه، أنا كنت أفضل أن يخلوه سادة. لا فيه لا خط ولا زخرفة ولا نقش ولا فم. سادة ليه؟ لأنه نفرض واحد منكم بارك الله مهندس ديكور. واحد درس الإيه؟ هندسة الديكور مثلاً. او درس في الفن او درس في الهندسه ها ويجد الخطوط معموله بالشكل ده يقول يا الله الولد اللي عمل المهندس اللي عمل ده ده ايه ده بشع ما شاء الله عليه شوف المثلث مع المربع مع الدائره مع اللون الازرق مع اللون الاحمر بالله عليك راحت فين الصلاه لكن لو, لو هي سبحان الله بدون الوان ها بدون الوان كان افضل ولكينا نحن الآن نصنع السجاجيد في بلادنا الحمد لله العربي لأن لما كانت لدينا السجاجيد من, من هنا ومن هناك رائرة وطيبة فهل أنت مفتن في الرسومات ماذا تصنع فأنا أفضل أن تكون السجاجيد بدون ألوان خالص